מה קורה? תשוב פעם אני ניכל בחזרה לבית ספר אני רוצה לתת לכם בעצם עשרה טריקים שיצילו אתכם לבית ספר אולי חלק מהטריקים אתם תכירו, חלק לא, מה זה משנה? בוא נתחיל כדי להיות עניים יותר תקומו בבוקר ותשתו קפה הקפאין פשוט יעלה לכם למוח שימו שעון מעורר נודניק כל חמש או עשר ותתחילו את השעון מעורר שלכם לפני הזמן שאתם באמת צריכים לקום ככה יהיה לכם זמן איתו ששות וגם רצוי שתשימו את השעון מעורר זאת אומרת הפלאפון, בתוך כוס אה, ככה זה יעשה ווליום זה יגביר את הווליום, זה יעשה סאונד יותר חזק שימו את המערכת שעות שלכם בפלאפון, או אה, שפשוט בלוקר, בדלת הזאת שאתם פותחים, התא של הלוקר אז שיהיה לכם ברגע שאתם פותחים, אתם רואים את המרחת שעות ואז אתם יודעים לאן ללכת וככה לא תאכרו והכל אחנה תלסו מסטיק אה, בזמן שאתם לומדים למבחן ככה שכשתגיעו למבחן אז תלסו את אותו המסטיק או סוכריה אם לא מרשים לכם מסטיק ואז זה בעצם יזכיר לכם את החומר זה בעצם סוג של השפעה במוח כזה ש... זה עוזר לכם יותר לזכור את החומר וגם רצוי, אולי בזמן שיעורים אם מרשים לכם אז נראה לי שלא ירשו לכם אבל הבנתם את העיקרון ככה תזכרו את הלימודים יותר טוב כדי זמן והתעסקות בדברים מיותרים תבחרו את הבגדים יום לפני ותשימו את זה לילה למיטה כולם תמיד מבקשים מכם לא עוד תיקחו קופסה של תרופות, נגיד עדביל שאין שם תרופות כבר, כאילו אין שם כדורים יותר תכניסו לשם את כל המסטיקים שלכם ואז תיקחו בחופשיות את המסטיק ואז כשאנשים מבקשים מכם אפשר מסטיק לא, זה לא יקרה כי הם שאתם לוקחים של עדביל ומכניסים לו פה, כאילו אלא אם כן הבן טוב סביר להניח שהוא יבקש מכם, אבל uh, הבנתם את הקט? אהההה שקמתם שלא תאחרו בבוקר תשימו שעון מעורר של כמה זמן ייקח לכם להתארגן ואל תעברו את הזמן הזה ברגע שהשעון מעורר מצלצל ונגיד, הקבלתם לעצמאים חצי שעה וחצי שעה עברה אז פשוט תעזבו את הכל תמערו, תסיימו מהר את מה שעשיתם ותצאו מהבית חברים, <חברים> תמיד מבקשים מכם אתים מחזירים אז כדי שתזהו את שלכם, של פשוט... תגלגלו וושיטייפ, תדביקו איזה מטבקה או משהו, תסמנו את זה עם צבע או שפשוט, אם יש לכם אכברת כזאת עם סליל, פשוט תכניסו לפה עט למקרה שתמיד יהיה מחובר ואז ככה יישאר לכם עטים עט את. תסדרו את התיק, זאת אומרת את המערכת שעות שלכם לאותו יום יום לפני ולו באותו יום זה בשוט חוסך את הזמן. אתם מוסיפים חנ and rearranging the lyrics we're writing for them. We sing the lines. Shout and not to sing them all. Okay, so that's all the lyrics I have. I hope they come back to you. Maybe some of them are tricky